קיבלנו בעיה מברדלי. אנחנו לא יודעים מה שם במשפחה שלו, אנחנו חושבים כי זהו, ואנחנו לא יודעים איך הנוגר, אבל הבעיה שהוא נתן לנו מעניינת. אנחנו לא חושבים כי עסקנו בזה קודם, לכן, אנחנו חושבים כי אתה יש לנעשה את זה. לנו, ואם אנחנו קוראים את הפתק, 3 סינוס בריבוע של x שווה ל-1 ועוד קוסינוס של x. במבט ראשון זה נראה כמו קשה. כי איצד אנחנו לא, לא ניתן למצוא את x, anga Observ khi לסינוס ואת השורש הריבואי קוסינוס וכי יוצא באל ועוד כל מיני הדרך לגשת הזה. בכל פעם שאנחנו רואים כאן קוסינוס x וכאן אנחנו רואים סינוס בריבוע x, אנחנו נתחיל לחשוב איזה זהות רגונומטרית יש לנו במלאי. ואיזה זהות רגונומטרית כוללת סינוס x בריבוע. הזהות התרגונומטרית הבסיסית ביותר והיא נובעת ישירות מהגדרת מעגל היחידה של פונקציות רגונומטריות, היא כי סינוס בריבוע של x ועוד קוסינוס בריבוע של x זה נובע מתוך העובדה כי משוואת המעגל היא x בריבוע ועוד y בריבוע שווה לרדיוס בריבוע. אבל זה מעגל היחידה וזה שווה ל-1 בריבוע. בכל מכן אנחנו מקווים כי אתם זוכרים את זה, אם עדיין לא את אז למה שווה sin x בריבוע? בואו נפתור זה. sin x בריבוע שווה ל-1 פחות בריבוע x. ברור? אנחנו יכולים זה. ומה זה ייתן לנו? אנחנו סתם משחקים קצת בנקודה הזאת, אבל لكل הפחות בדרך הזאת כל דבר יהיה עיוור מסוג קוסינוס x. נעשה זאת, נבצע את הצבא, יש לנו 3 כפול סינוס בריבוע x, אנחנו רק יראינו כי סינוס בריבוע x כמו 1 פחות קוסינוס בריבוע x, וזה שווה ל ועוד קוסינוס של x. אנחנו יכולים לפשט את זה קצת, 3 פחות 3 קוסינוס בריבוע x שווה ל-1 ועוד קוסינוס x. אנחנו לא יודעים. אז למען הכיף בואו נעביר הכל אל האגף הימני של המשוואה. אתם תראו כי זה לא יהיה רק הכיף, 0 ברור, אנחנו רק נעשה, זה, זה שווה ל... נעביר את זה אל הימני, 3 קוסינוס בריבוע x. ואז בואו נראה. עלינו להפחית 3 מהאגף הזה, נרשום פשוט את הקוסינוס x ועוד קוסינוס x, וכאן 1 פחות 3 זה מינוס 2. נוודק כי לא עשינו את היות יש לנו כאן מינוס 3, הוספנו 3 קוסינוס x ל-3 קוסינוס x לשני אגפים, רואים, נפחית 3 משני אגפים, פחות 2 וזה קוסינוס של x, זה הקוסינוס x הזה, מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו? מכאן זה מתחיל להיות מעניין. בגלל שזה נראה מאוד דומה למשוואה חוץ מהעובדה כי במקום שיש לנו AX בריבוע ועוד BX ועוד Z יש לנו קוסינוס בריבוע של X. במקום שהיה לנו פשוט כ-X בריבוע, יש לנו קוסינוס בריבוע של X. מה הכוונה שלנו בזה? נבצע כאן הצוות החלפה ואז נראה לנו כי זה יהיה מוכר לכם. נבצע הצוות ב-A ואנחנו סתם בחרנו קראית את זהות שווה לקוסינוס של X. אם אנחנו נרצה לקחת את הקוסינוס ה-x הזה, להחליפן ב-a, מה אנחנו נקוון? אנחנו פשוט נעשה כאן החלפה. אנחנו נסתים את ה בצד הזה, שווה ל -0. יש לנו 3 קוסינוס בריבוע של x, זה אותו דבר כמו קוסינוס בריבוע של x, כמובן, אז יש לנו 3a בריבוע ועוד a פחות 2 שווה ל -0. כעת יש לנו משוואה ריבועית טהורה. אנחנו יכולים לפתור את זה בעזרת נוסחת השורשים. ומה היא השורשים? נכתוב אותו כאן למעלה. מינוס b ועוד או פחות השורש ריבועי של b בריבוע פחות ארבעה a c. כל זה חלקי שני a. אז מה הם השורשים של המשוואה? מה זה מינוס? וזכרו, a, שונה מהאות a. אולי לא אנחנו צריכים לתת a, אבל אלה a, b וc במשוואה הריבועית. מייצגות את המקדמים, אז זאת היא a. וb היא 1. פשוט מינוס 2. אז מה הם השורשים של זה? אז ה-a אם שהפתרו זה, a יכול להשתוות. אנחנו יודעים כי בלבלנו אתכם, אנחנו יכולים, הרשו לנו לעשות זה. בואו נעשה זה, a שווה לקוסינוס של x, אנחנו נגדיר כי, כי לא יודעים, נבחר איזה עוד טובה שלא מעורבת בזה, נגדיר את D. כלומר, שלושה D בריבוע ועוד D פחות ה-2. כעת ה-A'ים, ה-B'ים וה-C'ים מגדירים את המקדמים. אז הפתרונות של זה הם D, בגלל שלא רצינו eh, להשתמש ב-A, B ו-C, אז D שווה ל-B ו -B שווה ל-1. מינוס B, ואם זה זר לכם החלוטין, אתם צריכים לחזור לשיעור עוד עוד משוואה ריבועית. מינוס b בריבוע, זה יהיה שווה 1 בריבוע, מינוס 4ac, אז מינוס 4 כפול a כפול 3 כפול c, וc זה מינוס 2, רואים? אז אנחנו נקבל המינוס הזה שכאן נתבטר, ואנחנו נקבל כאן 2, כל זה חלקי 2 כפול a, וזה, a זה 3, אז יש לנו חלקי 6. אז זה שווה למינוס 1 ועוד או פחות השורש הריבועי, ומה זה 4 כפול 3 כפול 2? זה 24 1, זה 25, וזה יוצא לנו נקי, חלקי 6. אז זה שווה למינוס 1 ועוד או פחות 5, חלקי 6. ומהם השורשים? השורשים הם, מה זה מינוס 1, מינוס 5, זה מינוס 6 חלקי 6, וזה שווה למינוס 1. ומהו השני? מינוס 1 ועוד 5 זה 4. 4 חלקי 6 זה 2 חלקי 3. אז הפתרונות של המשוואה הרשו לי לפנות קצת מקום. אנחנו מקווים שהיא לנו לנקות כאן קצת את המקום. רגע, מה עשינו? או... אולי אנחנו רוצים להשאיר. אנחנו, אבל יכולים להיפטר מזה. אתם מכירים את הזהות. ואתם מכירים גם את מסחת השורשים. נתבונן, למה אנחנו ניפטר גם מזה, נפנה כאן הרבה מקום אנחנו רוצים להשאיר את זה כאן בגלל שזה מראה איך זה נהפך להיות ריבוי אבל במקום שיהיה לנו את זה כאיבר של איזה משתנה, יש לנו את זה כאיבר של קוסינוס של x אחר כך זה ל-d ששווה לקוסינוס של x בכל מקרה הפתרון של המשוואה הזאת הוא השורש הזה. זה D שווה ל-1 או ל-2 שליש, ברור? אבל ברור, אנחנו עשינו את זה כאן די נזמן להצווה ש-d שווה ל-cos של x. אז הפתרון של המשוואה במונחים של x הוא, הפתרון של המשוואה הזאת, cos של x שווה ל-1 או cos של x שווה ל-2 שליש. טוב, האחד הזה הוא קל, שווה ל-r של מינוס 1, אנחנו לא תמיד בטוחים האם כותבים R קוסינוס בכל מקרה, באיזה ערך של מעלות אורדיאנים הקוסינוס של x שווה למינוס 1 זה יהיה πי, נכון? אז x יכול להיות שווה ל-pi 180 מעלות האחד הזה לא קל אנחנו חושבים כי אלינו לעזר במחשבון אלא אם כן, אופס אתם אולי לא מודעים לזה אבל מחשבון Hm. למחשבון הרבה יותר משוכלל מהרוב אפילו אז אנחנו נעזר בגוגל כדי לחשב זה לקוסינוס ההופכי של 2 חלקי 3 בואו נעשה את זה ארקוסינוס, שוב לא בטוח כי הרשם של 2 חלקי 3 גוגל אומר לנו כי זה 0.841 ועוד כל מיני מספרים אז x שווה לכל סינוס של 2 חלקי 3. אז x שווה ל-0.84106. נראה אם הם עובדים, רק בשביל הכיף. נראה אם 1 הזה עובד, נראה אם נציב πי לתוך המשוואה. נקבל את התשובה הנכונה. למה זה סינוס של πי. אני נמחוק את כל מה שכאן כדי שנוכל לבדוק את זה, אנחנו נבדוק עבור רק ה-πי, עבור 0.984, <אנחנו>, <אני> <אנחנו>, אנחנו לא יודעים, זה מסורבל, אבל אתם יכולים לעשות את זה לבד בזמן שלכם. נבדוק עבור πי. נתחיל. לא, זה לא מה שרצינו לעשות כאן. אז מה זה? נבדק איזה עובד עם פי. 3 סימס בריבוע של פי שווה 1 ועוד קוסינוס של פי. מה זה סינוס של פאי? זה שווה ל סינוס, בריב... סינוס של פאי בריבוע. זה שווה ל-1 ועוד קוסינוס של פאי. סינוס של פאי זה 0, ברור? הרגע ה-y כאשר אתם מגיעים 180 זה 0, זה 0. ומה זה קוסינוס של פאי? קוסינוס של פאי זה מינוס 1. אז 1 ו-אוד מינוס 1, טוב, זה נחון. אז פהי מקיים את המשבר הזה. אנחנו חושבים ש-אם תציבורו את EFNI כ-84, אחד EFNI כ-68, אתם תגלוחים זה גם עובד. תודה לברדלי ששלח. לנו את זה. אנחנו מודעים שאנחנו חושבים כי זה התא בה מיוחדת, כי נראית קילוית רגולומטרית, ו-האיתת את רגולומטרית, אתם לא תמצחי מצחית להזבז זרויות, ו-אז אתם תמצחי להזורם שזה משבר ריבוי. נראית חם